أنا أسألك يا رب تحفظ لي أمي وتصونها وتكون دائم معاها أمي وحب أمي سكن وسط دمي وعن جميع الناس زايد غلاها أوهب لها عمري واضحي بجسمي من أجلها وأقول روحي فداها ود الحياة يعطش بلاها ويضمن عود الحياة يعطش بلاها ويظمي وقوتي تصبح ضعيفة بلاها هي شمس عمري بدر ليلي ونجمي هي مبتدا ذاتي وهي منتهاها تسعد حياتي عندما تسعد تضحك شفاتي يوم تضحك شفاها من غيرها لي بين ناسي وقومي مالي على دنيا الخلايق سواها تعبت كثير من اجل تحقيق حلمي عانت وما في حد عانى عناها يقوى بها ظهري ويشتد عزمي تاخذ حزن قلبي وتعطي سلاها تسعي تخفف هم نفسي وقمي تروي ظمايا قبل تروي ظماها ارتاح اذا كانت بجنبي ويمي واحس في راحه وانا بين يداها اشوفها لحمي وشحمي وعظمي وانغاب قلبي عنها ما نساها في كل لحظه حبها صار يني داخل وسط قلبي رفيع مستواها اخسر رضا جدي وخالي وعمي لكنني ما ودي اخسر رضاها مهما لها سويت على حد علمي ما ظني يسوى شي بجانب وثاها يا والدي يا تاج راسي وخشمي يا شمعة العمر الكبير يا بهاها يا مصدر الهامي ويا كل دعمي يا عز حاجة في عيوني أراها لولاك ما كان ارتفع يوم اسمي لولاك ما نفسي تحقق مناها علمتني كيف اركب الخيل ورني واصبر على الدنيا وكثرة شقاها منك عرف تحذر صديقي وخصمي منك عرف تحبر صديقي وخصمي وأعش بعزة نفس واترك هواها أمي وابي شمسي وبدري ونجمي وجودهم تلقى حياتي هنا وجودهم تلقى حياتي هنا وجودهم تلقى حياتي هنا